Superman-dag i Stockholm. Vi har bett ut från kontoret, ut i verkligheten, ut i den börliga storstaden för att köra en unboxing av Telefonikas TCR 100. En snabb tip, den ser ut så här. Mer får du se i video. någonting så udda som en konsument router-tillverkare av ett företag som tillverkar industriella produkter så det här är en hybridlösning som innehåller kraften ifrån en industriell lösning. Så frågan är kan det här vara någonting att titta på överhuvudtaget? Ja men jag tror att det tilltalar vissa typer av fullgrupper, kanske mindre företag än de som ska distansarbeta men det är ändå en lite udda fågel så låt oss dyka ner i tåg. Men naturligtvis en obligatorisk mätväxtkabel ett och två stycken av tänder. Och nu börjar det bli spännande vad som köder sig i botten på kartongen. Jo, i botten på kartongen så ligger det två stycken synkursadattrar på en synlåd. Mellan de där sakerna så hittar vi då PCR mitt första intryck av den här är att den är lite grann som en gaming-dator. Det är lite häftigare designad om man får använda det Den har alltså en aluminium i mitten, men resten här är då plast. Så det är en lite annorlunda design från förtronikas sida. Men det här är också avsedd som en small office, home office router. Och den har de typen av attribut som de som totalt målgruppen hette med. Två stycken. 4G-antenner, inga wifi-antenner utvändigt, Den har inbyggd wifi. Den har den industriella kontakten för anslutning av stömmatning som vi vana med från Catholica. En enkel synkortsplats, två nätverksportar. Men nätverksportarna kan då antingen vara en barnbok eller en vannbok, eller så använder du barnboken som till närutkopplingsväg och 4 Ja, men I övrigt tänker jag att, ja, det är väl en trevlig router som dessutom går att hänga på väggen med två stycken skruvhål där. Jobbar man på distans till exempel eller om man har ett mindre kontor kan det absolut vara en kandidat om man kan slå ut med att den inte har några yttre wifi antenner. Du får den här förpackningen, det är en router avsedd för mindre kontor, hemavbruk men du får motorn från Totonicas industriella uppkopplingar i den här. Ja men hastigheten då? Det här är en 4G router med LTE-CAT6. Så den här ger dig en uppkopplingshastighet på teoretiska 300 megawatt per sekund i 4G. Router. Vill du veta mer om TCR100, då har du av oss. till oss. Tänk på vår hemsida, en Eller stås med signalkommanatan 169.